Terima kasih saya ucapkan kepada semua subscriber saya kerana dengan subscribe langganan anda kita telah mencapai milestone kita yang pertama iaitu menjadi channel yang mempunyai pelanggan lebih daripada 1000 langganan Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana support saya dan ini adalah apa yang saya akan lakukan untuk meningkatkan lagi subscription, satu ialah saya setelah mula menyusun video, -video mengikut playlist, jadi sekiranya playlist-playlist yang berkaitan dengan prospecting contohnya maka playlist tersebut akan diletakkan di ruang prospecting jadi you boleh menonton mengikut sekuen daripada basic hingga ke, hinggalah ke advance, jadi dia lebih kepada apa tu, lebih kepada topikal dan bukan lagi mengikut date okay? jadi itu kita akan buat dan saya akan tambah lagi lah dengan konten-konten yang lebih menarik, lebih advance supaya semua akan mendapat manfaat daripada laman ini so sekiranya you ada pundingan tanah baru yang you rasa Conten dekat dalam ni memberi kesan Yang baik daripada mereka jadi you boleh share Dan jangan lupa thumbs up Serta komen InsyaAllah saya akan balas komen aa, segala komen You dan sekiranya ada soalan Saya akan sama ada menjawabnya dalam bentuk teks Ataupun saya akan membuat Video-video yang berkaitan dengan soalan Yang you lakukan ataupun you ajukan kepada saya So terima kasih lagi saya ucapkan kepada semua Saksikan ber Kocatana insyaAllah kita akan jumpa lagi Dan menuju ke Uh, the next benchmark which is 10,000 subscriber dan uh, kita jumpa lagi di Medan uh, uh, Industri Hartanah uh, Selamat Maju Daya daripada saya terima kasih kerana sudah mendengar channel ini sekiranya ini adalah kali pertama you sini dan you suka mendengar tips, tip pelaburan Hartanah serta kejaya Hartanah jangan lupa untuk tekan butang subscribe tekan butang notification, thumbs up serta komen kita jumpa lain kali